السلام عليكم اخوتي خواتاتي يوم مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي نعرفكم على افضل ارخص موزع ديال كوبرا اي أه بي تي في كما كتشوفوا معايا يعني كوبرا اي بي تي في معروفه يعني واحد السيرفر اللي هو ناضي بزاف فيه بزاف ديال القنوات سواء ديال الكره ديال الافلام وما الى ذلك يعني اليوم ان شاء الله غنتعرفوا على رقم الهاتف ديال المز اللي هو كي عليه بزاف ديال الناس يعني هو هذا الواتساب ديالو غتلقاو الرابط في الديسكريبشن الفيديو كليكي عليه غتدخلوا مباشره ذاك الواتساب هو هذه هي الصوره ديالو وكذلك اذا إيه كنتوا غتواصلوا مع من خارج المغرب غادي ديروا هذا الرقم هذا من داخل المغرب بطبيعه الحال هذا هو الرقم ديالو كما كتشوفوا في الشاشه غنحط لكم هذا الارقام كذلك في وصف الفيديو بطبيعه الحال يعني وغادي تواصلو معاه وغادي يدوز لكم يعني مزيانه بخصوص يعني أصلا شحال باش يعني كل يوزر يوزر يعني ديال الكوبرا كيتشرا بميه درهم ولكن يعني الشخص يعني غادي لك بمية درهم مية درهم من خمسين يوزر الفوق بين خمسين مية يوزر كتاخدو بمية درهم إلا كنتي غير عشرة ديال اه يعني بحلقة يعني اه ادي ادي ادي يخلي عمليك بمية وخمسة وعشرين درهم لكل يوزر كما تشوف معايا عفوا يعني هنا هنا مية وستين درهم اذا انت غتاخد بين خمسين و اه يعني اه خمسين ومية يوزر مية وستين درهم لكن هو كيبيع عمليك بمية درهم يعني كاين واحد تخفيض 60 درهم بطبيعه الحال هنا راه يعني الا غير يعني ستين درهم بطبيعه الحال الا غير عندك واحد 600 درهم لك بطبيعه الحال يعني ارخص سعر في السوق كما كتشوفوا معايا 100 درهم الا كنتي بين يعني 50 و الحال يعني ارخص سعر هو 100 درهم كما كتشوفوا معايا كما قلنا كيبيعوهم الناس ب درهم اذا كنتي غتشري غير عشرة ديال لوزرز اي مية وخمسة وعشرين كما قلنا الواتساب ديالو غتلقاوه في الديسكريبشن فيديو وكذلك بالنسبه الى كنتي غتواصل مع خارج المغرب هذا هو الرقم الواتساب إذا كنتي داخل المغرب هذا هو الرقم ديال الواتساب ديالهم يعني صراحه كوبرا اي بي تي في راه هي كتهضر على راسها اصلا واحد الاي بي تي في اللي هي واعره آة بزاف عامره بالقنوات ديال بي ان سبور ديال القنوات المصريه العراقيه العديد من الاشياء اللي غتلقاوها في السيرفر كما كتشوفوا معايا يعني وهذا الموزع هو افضل وارخص موزع ممكن تلقاوه عنده اي بي تي في ديال ديال الكوبره نتاع يعني شكرا لكم الاخوان على لطيف المتابعه الرابط الرابط ديال الواتساب ديالو تلقاوه في الديسكريبشن فيديو وكذلك الارقام تحياتي لكم والسلام عليكم